One Punch Man واحد من اشهر الانميات اللي انتشرت باخر كم سنه، وسبب حب الناس لهالعمل هو كيف تمكن من انه يجسد مفهوم الهيرو اللي نحن بنعرفه بشكل كوميدي بحت. الجزء الاول من ون بنش مان تم انتاجه من استوديو ماد هاوس، والانتاج كان مبهر، سلاسه الانيميشن بالذات وبعد أربع سنين من انتهاء الجزء الأول تم الإعلان عن الجزء الثاني من العمل لكن أغلب ردات الفعل كانت سلبية بحجة أنه الاستوديو اللي ماسك الجزء الثاني هو جي سي ستاف واللي مستحيل يقدم جودة إنتاجية مثل اللي يقدمها مادهاوس لكن هل هالشي صحيح؟ هل الجزء الثاني من وان بانش مان سيئ؟ اول شي لازم اذكره انه مفهوم تغير الاستوديو ما له علاقة ابدا فالاستوديوهات بشكل عام هي مكان عمل لا اكثر اغلب اللي بيشتغلوا على الانميات بالاستوديوهات هم فريلانسرز ناس بتشتغل بشكل حر يا اما بيشتغلوا ببيوتهم وبيبعثوا شغلهم للاستوديو او انهم بيروحوا لجوة الاستوديو وبيشتغلوا هناك وهالشيء ما بينطبق على كل الاستوديوهات فمثلاً استوديو كيوتو أنيميشن كل العاملين فيه بيشتغلوا جوا الاستوديو وغالباً ما بيشتغلوا لأي استوديو ثاني فاختلاف الاستوديوهات ما في مشكلة إذا كان الطاقم اللي اشتغل على الجزء الأول نفسه اللي بالجزء الثاني لكن وللأسف اللي اشتغلوا على الجزء الثاني مختلفين تماماً عن الجزء الأول وأكثر شيء أثر بهالاختلاف هو تغير المخرج ناتسومي شينغو اللي بسبب ما عرفوا بهالصناعه كان قادر بميزانيه عاديه جدا انه يصنع مشاهد فيني اقعد احللها بساعات فاختلاف المخرج اثر كثير بجوده الجزء الثاني بالذات مشاهد الساكوجا تقريبا بالجزء الثاني ما في اي مشهد تم تحريكه بجوده عاليه مثل اللي شفناه بالجزء الاول ناتسومي كان قادر على انه يدب الحياه بالجزء الاول هو افتقدناه بشكل كبير بالجزء الثاني الى حد اللحظه فهمنا الوضع اللي خلى اغلب عشاق الانمي ينتقدوا الجزء الثاني لكن ما اتفق معهم بشيء النقطه بكل بساطه مو بانعدام الساكوجا جوهر وان مو الساكوجا فقط جوهر ون بنش مان هو الكوميديا oh. Huh? Oh. انا بتابع الأنمي عشان المفهوم الكوميدي تبعه. عن نفسي اعتبر ون كاتب بنشمان وموب سايكو واحد من افضل كتاب الكوميديا كيفية بناء الشخصيات والتعامل مع الاحداث شيء مميز جدا وحسب خبرتي بالأنمي، فاكثر اسلوب تحريكي مناسب للكوميديا هو الليميتد انيميشن واللي بيكون عبارة عن تحريك بعض الاجزاء فقط لتوفير الجهد والمال واحيانا ممكن تكون عبارة عن صور ثابتة محركينها بالمونتاج 日曜聞くけどさ <تصفيق> وهالاسلوب ابدا مو سيء اساسا صناعه الانمي معتمده بشكل رئيسي على هالاسلوب واستخدام هالاسلوب بوان بانش مان مناسب تماما لمحتوى الكوميدي. <تصفيق> <تصفيق> دائماً الساكوغا عالي الجودة مناسب لمشاهد الأكشن والليمتد أنيميشن مناسب للمشاهد الكوميدية والرومانسية فباختصار أنيميشن الموسم الأول مناسب ليكون الساكوغا رهيب جاذب للأعين وأسلوب الموسم الثاني مناسب لمحتوى مان الكوميدي هذا ما بيعني أنه الموسم الأول سيء بالعكس هو رائع جداً وعجبني بالذات لأني فان للساكوغا ولكن تحريك الموسم الثاني أمتعني أكثر وحسيته مناسب لهالعمل بالنهايه لازم اوضح اني لما تابعت الجزء الاول من وان بانش مان تابعته ب 2015 ووقتها ما كان عندي اي خلفيه عن اي شيء متعلق بصناعه الانمي فكان كل همي هو انه استمتع بالكوميديا الموجوده بهالانمي مقارنه بالفتره الحاليه وانا عم اتابع الجزء الثاني وفاهم كثير بهالصناعه فبديت اقدر هذا العمل وخاصه من الناحيه الكتابيه حاليا عم اتابع وان بانش مان الجزء الثاني لنفس سبب متابعتي سابقا للجزء الاول اساسا بهال الارك الحالي انا متحمس لمسابقه الفنون القتاليه اكثر من مجابهه جارو الفيلن بهالارك، لان متاكد انه المسابقه ممتعه اكثر وفيها كوميديا من نوعي المفضل، لهيك انا بتابع الانمي عشان استمتع بالقصه والاحداث والشخصيات، وجوابا على السؤال اللي طرحته بالبدايه انا مستمتع بالجزء الثاني اكثر من استمتاعي بالجزء الاول.